Eh, sí que avós va intentar, per exemple, traslladar una mica de l'èpica militar eh, justament perquè estava com a fotògraf a sota les ordres d'un comissari polític i del comandant de la divisió. I és que, per exemple, trobem uns quants contrapicats o, o fotografies que hem anomenat armat, en les quals es mostra vol transmetre l'èpica militar son pose, no són combat, però sí que transmeten aquesta idea de del eh, soldat compromès que vol defensar la, la república. Per contra, i curiosament i tristament, eh, i de forma important també, vols fotografiar el soldat en el seu estat m-ne eh, natiu. Quan està convivint i allà veiem la realitat del soldat dels, dels soldats que estan eh, mal alimentats, en condicions amb, amb, amb poques armes o dolentes, eh, mal vestits, amb, amb, sense sabotes. No? Per tant contrasta, per exemple molt aquesta èpica del soldat armat amb la, la realitat crua que es mostra a boix en nombrosos retrats, que és un altre dels forts que tenim.